नमस्कार मित्रों शीर्षक है चतुष्को प्रकारों धोर नवपिक विषय गणित विषयांक से चतुष्कोण चतु चेप्टर नंबर आठ આપણો આ ટીએલએમના હેતુ એવો છે કે વિદ્યાર્થીઓ ચતુષ્કોણ વિશે સમજે વિદ્યાર્થીઓ ચતુષ્કોણના પ્રકારો જાણે વિદ્યાર્થીઓ ચતુષ્કોણ સંબંધિત બાબતોનું કૌશલ્ય કેળવે ને આપણે ટીએલએમને બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ સાધનમાં જોઈએ તો કે પેન્સિલ રબર ચાર્જશીટ માપટ્ટી એટલે કે સ્કેલ માર્કર પેનનો ઉપયોગ કરેલ છે તેમજ આપણે ટી બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ બે કાર્ડશીટ લીધી તમે જોઈ શકો છો બે કાર્ડશીટ લીધેલી છે તેના ઉપર આડી લીટી આપેલી એટલે આપણે ઊંચે ચુસ્ક સીધા ને લખાણ પણ એકદમ સીધી લીટીમાં કરી શકીએ પેન્સિલ અને રબડની પેન્સિલ અને સ્કેલની મદદથી આપણે લીટી દોરી ત્યારબાદ ચાર્ટ બની જતી પછી તેને રબડની મદદથી ભૂંસી નાખીએ એટલે આપણો ચાર્ટ એકદમ देखा भरावदार बने चीट्स पर पी आप चौक्स रीत चतुष्को दया जाए समझ एकदम चौक्स थे दरक चतुष्को बाजू में व्याख्या जरूरी महिती जो कम से बी बी सतर सी बी ए डी सामांतर बी सी ए जरूरी महिती लखने आपीएलएम बना पचास रुपया खर्च थ ઉપયોગીતા એ છે વિદ્યાર્થીઓ ચતુષ્કોણ વિશે સારી રીતે સમજી શકે વિદ્યાર્થીઓ ચતુષ્કોણના પ્રકારો ઓળખતા થાય તેમજ વિદ્યાર્થીઓ ચતુષ્કો પ્રકારો વિશે માહિતગાર અને સરળતાથી યાદ રાખી શકે તે રીતે ख्या पतंगाकार चतुष्कोण आकृति व्याख्या दरक चतुष्कोण बाजू में आकृति व्याख्या महिति लखेली है આ જરૂરી માહિતી એ બી સમાંતર સીડી એડી સમાંતર બીસી સંબાજુ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં આ સમલમ ચતુષ્કોણ સંબાજુ પતંગાર થેન્ક યુ મિત્રો આભાર